ویلکم نیو سب کرائبر السلام علیکم کیسے ہیں آپ اور آج آپ کو میں بتاتا ہوں پٹاٹو یہ دیکھیں کباب پٹاٹو ٹکی کباب پٹاٹو کو ہم نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں نے یہ نکال لی ہیں اس طرح چرمچی میں تو ٹائم کی بچت کے لیے میں نے اب پوٹاٹو کو آپ کو اس بوائل کرتے ہوئے دکھایا آپ نکال لیا اب اس میں جائے گی اسپائس والا جو ہے یہ اسپون تو یہ دیکھیں اب اس میں جائے گی اب اس میں ہم ڈال لیں گے ہلدی یہ میں نے ہلدی ڈال دی ہے اور پھر اس میں جائے گا یہ دیکھے یہ میں نے گرم مسالہ مکس جو ہے وہ اس میں ڈال دیا مکس گرم مسالہ پاؤڈر تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرچ بلیک پیپر اب یہ دھنیا کا پاؤڈر ڈال دیا ہم نے ان چیزوں سے اس کا زبردست ٹیسٹ آئے گا ذائقہ آئے گا یہ جو اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے اونین اور دھنیا سبز یہ یہ دیکھے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو دیکھے کتنی پیاری آ رہی ہے تو دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو ٹکیاں ویسے بھی آپ نان کے ساتھ کھائیں اب اس کو ہم سمیش کر لیتے ہیں اس طریقے سے شمیش کریں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں ینگ بھی کھاتے ہیں جب انہیں سکول سے چھٹی ہوتی ہے تو دوپہر کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ٹکی کھائیں اور ہم نان کھائیں نان اور ٹکی آلو کی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو نان کے ساتھ بہت مزہ کرتی ہے دوپہر کو اور ساتھ میں اس کی منٹ سانس تو اگر آپ اس کو چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو چاولوں کے ساتھ بہت مزے کی ہوتی ہے تو پوٹیٹو ٹکی یہ بہت زیادہ جگہوں پر کھائی جاتی ہے بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ چلو میں پوٹیٹو کی ٹکی اس سمپل ریسپی سے بناؤں تاکہ آپ لوگ گھر میں بنا سکے ایزی اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے یہ مکس کر رہا ہوں یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کی ٹکی بنا لیں گے اس طرح ہاں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ شیئر ضرور کریں لائک کریں کمنٹ کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی ٹکی بنا لینی ہے گول گول یہ ایسے ہر چیزیں مکس ہو گئی ہے یہ دیکھیں کباب ٹکی کباب ان کو بنا کے میں پلیٹ میں رکھتا جا رہا ہوں آپ اس کو گھروں میں اکثر بناتے بھی ہیں گھروں میں عورتیں بنا رہی ہوتی ہیں بچوں کے لیے چاولوں کے ساتھ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ویسے بھی یہ ریسٹورنٹوں میں بھی ہوتی ہیں اور عام طور پر یہ بازار میں بہت ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو جگہوں پہ جہاں پہ اسکول کالج ہے وہاں پر ہوتی ہیں بعض بازار میں جو پکوڑے سموسے بناتے ہیں وہ بھی یہ بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو میں نے سمپل سی ریسپی رکھی ہے اور بالکل یہ بڑی ٹیسٹی اور بہت مزے کی بنے گی لیکن وہ اس میں یہ چیزیں نہیں ڈالتے جو چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں وہ تو صرف ڈال دی ہیں اس میں نمک سرگ مرچ ڈالتی ہے اور اس میں آلو کو بوائل کر کے بس اور کچھ مسالہ مسالہ کبھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا بہت دی. تو یہ دیکھیں پیاز ڈالتے ہیں وہ بھی اب یہ چیزیں جو ہم نے ڈالی ہے دیکھیں پلیٹ کتنی بھر گئی ہے خوبصورت لگ گئی ہے پھر اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو لو فلیم پہ فرائی کرنے کے بعد اس کی پھر گارنک جو ہے آپ کرنے تو اس کے ساتھ منٹ ساس یا نہیں ہے تو پھر ٹماٹو لے لے ٹماٹو کیچپ لے لے کو نہیں ساس اس کے ساتھ ضرور چٹنی ضرور ہونی چاہیے اگر بات دہی کا رائتا وغیرہ ہے تو دہی بھی چل جاتی ہے نہیں تو پدینہ مل جاتا ہے پودینے کو کوٹ لیں اس اب میں نے یہ دیکھے ایک انڈا لیا انڈے کے اندر ٹکی کو بھگو كے میں نے فرائی پین میں ڈال دیا یہ دیكھے انڈا اس لیے لگانا یہ ضروری ہوتا ہے پھر یہ آئل میں جو ہے یہ سیپریٹ نہیں ہوتا اس سے پک جاتی تھی تو ٹکی ہماری ٹوٹ جاتی تھی اگر انڈا نہیں لگانا تو آپ اس كو پھر میں نے اور ریسیپی میں بتایا ہوا ہے كہ آپ اس كو كارن فلور لگا ہیں تو کارن فلور جب آپ لگائیں گے تو پھر یہ ٹکی بن جائے گی نیچے پھر وہ جو ہے نا وہ لگے گی نہیں پھر. اب یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں خوبصورت لگ رہی ہے ان کا ساؤنڈ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب ان کی ہم سائڈ چینج کرتے جائیں گے اس طرح دیکھئے مزہ مز کیا براؤن خوبصورت کلر آ گیا ہے نا پیاری لگ رہی تو اس, اس ریسیپی کو آپ करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह की लगी आप देखें ये बन गई हैं मैं इसको प्लेट पर नकार रहा हूं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करे कमेंट करे, करे, करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो यह देखें कितनी मज़े थैंक्स फॉर वाचिंग माई